ہاں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ماشاء اللہ یہ سارے اپنے پنچر والی سنگت بیٹھی ہوئی ہے آرمی والوں کا علاقہ تھے بناؤ اللہ ماشاء اللہ یہ ساری پنچر کی سنگت بیٹھی ہوئی ہے سارے پنچر والے لڑکے بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب کیا حال ہے تھوڑا یہ خان صاحب ہے یہ عمر عمر بھائی السلام علیکم اور یہ عرفان بھائی عرفان بھائی ہے رے کہاں جا رہے ہو کہاں پر پانی ہے مطلب کہاں پر آ پانی اندر اندر چلے جاؤ او ہو یہ عرفان خواجہ فاروق چودھری اور یہ بھی خواجہ نبید بھائی زیاد بھائی عمر بھائی ارے بھائی اس ڈرائیور کو تو دیکھنے دو یار क्या बात है क्या बात है हम लोग जा रहे हैं मनोड़ा और समाज भाई को दावा दे रहे हैं आ जाए हम आपको एक बार फिर मनोड़ा घुमाएंगे और इनशाला बहुत मजा आएगा भाई सही बोल है भाई ارے گا سب تیرے لیے تو بن رہا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی ہاں چاروں طرف پانی ہی ये नहीं कोई ماشاء اللہ بھائی کے ساتھ آئے ہیں مہربانی کر رہے ہیں بھائی کیا حال ہے اور سر سنا کیا بات ہے سمندر ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم لوگ سب پنچر والے ہی گھومنے جا رہے ہیں دیکھو ماشاء اللہ ہم لوگ چھپا کریں گے سب بھائیوں سے تو بھائی آپ لا کرا دیں وہ دے, دے رہے ہیں کیا بہت انجوائے भाई राम सिंह भाई हमारी अलग दे अलग यो